وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصطفى <تصفيق> صلى الله عليه وسلم ونفع نبيه وفي علوم كلمنا على دروس الماضي على المعراج وعلى الاسراف وبيننا فينا خلافات واهيه بعيده اعتقد لا وهم وهم المعراج والاسراف هل كان في الروح والجسم ام كان في المنام او في المعنام ما محد إشكال أساسا ابدا إشكال ما أعرف. إنه اذا كان معروف انهم يقولون كان المعراج في الروح دون الجسم فاذا ليس الخلاف معا اذا طالما بالروح او طالما بالمنام ما مع الخلاف هذا سامي شوفه مشكل من اول في منامه نفس الشيء ولا قالوا له كان سيدنا الصديق رضي الله عنه حين ما بعثوا جابوه سيدنا ما كان موجود الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ في ذلك بعثوا على البيت قالوا له اسمع صاحبك كذب كذبه ما بتتلبد القضيه كل شيء سهل بالنسبه له القضيه لانه قال راح آه بعد العشاء الاسراء ورجع قبل الفجر واحدنا يركب الابل رواح شهر وفجير شهر هذا راح بساعات ليش اني ساله انو رح اقول رحت انا كبت في القران ورحت في جسمي استبعدوا ذلك انه من مكه الى المدينه ويروح يرجع في جسمه في المنام ما بحل اشكال، ما بحل اشكال ابدا، يعني اللي قاعد في المنام ما بنبرز باليخ، ما بنبرز ابدا، ما بنبرز، والقيم بروحه كمان اقوى، لا، الاشكال انه في جسمه الشريف راحوا مع الآن عم بردوا على بعض البعض، الآن الصاروخ والقمر الاصطناعي عم بيروح وقالت الارض بدقائق ان جماعات جماعات اردت هَذَا اردت عليهم وعلى افتراءهم وعلى ان الان ما اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان من مكة اردت ان اردت ان اردت ان شهر ان لكن ان اردت ان أصبح إذا كذبوا كذبوا كذبوا. إنهم يقولوا لنا كذبين. لا هذا ما وضح الإشكال. الإشكال الرسول صلى الله عليه وسلم محمود في التوراة موجود عندهم لكن هذول كانوا مشركين واليهود عندهم قريبين إليهم. موجود عندهم سيدنا سليمان عليه السلام لما أراد أن يجيب عرش بلقيس قال له من يأتيني بعشها قبل ان يأتوني مسلمين قال عبدالله من الجن. انا اأتيك به قبل ان اقوم من المقابل. مقابل حكم ست ساعات. او بنات او تنفق الغير؟ انا اتيك به قبل ان تقوم من المقابل. مقابل حكم ست ساعات انا انا قلت اهن ساعة الدين اي ست ساعات. سيد سليم مرضي جاء عن راديو عنده علم من الكتاب وانا اتج به قبل ان يفتد اليك طرفه هاي هاي بمعنى ما في زمن ولا ثانية قبل ارتداد الطرف الطرف ما في ثانية فكيف قبل ارتداد الطرف بمعنى بدون زمان مطحن يعني لأنه موجود عندهم الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة تبين جاهلين في دينه جاهدين في ثوراتهم جاهدين في انجيلهم عم بيردوا على قوتهم، كيف بدو تقرروا انه سيدنا عاصم الذي عنده عمره من هذا في بعرش بلقيس قبل انتداب كيف بدو تقرروا بعد ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو سيد الأولين والآخرين، اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام طلب من الله أن يكون أحد الأمة المحمدين واعطاه الله لا يشارك الله الى الان حتى ينزل ويصلي ويزيد الله في الشريعه المحمديه فاذا كانوا جاهلين تبين جاهلين في توراتهم جاهلين في إنجيلهم كما هو الان جاهلين في قرانهم جاهلين في دينهم وهكذا بدات لانه موجود عندهم كيف يك عبد هذا القول تبين العناد كما بيّن انه كان احدهم معالج كبير وهذا اللي بدك تاني هيك محمد زايد محمد ما بيعرف مسجد الجهاد وقلولهم وصف الابواب وصفنا بيت المسجد مسجد الاحصن صار يوصف شو وصف وصف محل دخل منه محل ما دخل محل ما, ما, ما ضرب ما دخل في الابواب إيه قالوا لا بدنا كمان بشيء سيدنا جبريل عليه السلام فوق العبيد المجد وفوق قدامه. بداله صفر باب باب. احد الجبل وين؟ احد القبر الفلاني وين؟ على اليمين على الشمال وسط هذاك حمدتله على راسه كان بيت المسجون صلى الله عليه وسلم ما ولا يمسكوا علي كذبه. من بكرك عبد يوسف حقيقي اقر ونجيبوا حنطة ونجيبوا شيخ قال له ادخل يوصفوا ادخلوا صفنا يا محمد صفنا انت شو انشقيت اجمال محمد صلى الله عليه وسلم كان راكب الفراق الفراق عندنا نصر من البغل اكبر من من واحد عم الوطن. عنده تبع يعني الله اااا خراب ضربوا بحار اليوم. ثم السلام عليكم. سمعوا. قالوا له الناب صلى الله عليه وسلم عيلكم. هذا هو القائل قالوا له ايمتى يوم العصر ويوم الاربعاء. على طيب العصر. صلى الله خبر يوم الاربعاء بعد العصر كلهم وصغيرهم كانوا يشوفوا المضي على الاطفال صار قلب المغرب بمهجة فاطمة رحت الكعبة وصارت على اخذ سألوها ليش في حتى محمد وعبد القراع الجمل جمال جفال الكساسة قمنا الحمل حمل من الجمل حطينا على على جمال وقال ساعة كان الصوت قالوا نعم وقلنا ما صوت الحمد تماما للبعض يعني وصبيت يعني, يعني العير اهل قالوا قالوا كسر بريق قالوا كسر جمل قالوا كسر هذا صحيح اختاروا بعض واحد فجاءوا بالعنايه اذا الله من ياتي الله فهو المهتم وما يطلبوا فلا تجد له وجهه مشيده اذا كان واحد ما عنده قابلين بالهدايه منافيه حتى ان عبد الله أبن بن ابي بن سلوك كان جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في زمانه في مكانه ما كان يراه الا محمد بن عبد الله او يرى يتيم ابو طالب، وهذا اذا واحد جاي يسمع هالناس بده يشوف، اذا كان ما في نور منين بده يشوف؟ الرؤية منه والبائدة الحقيقية منكم، لا منه، والدليل على ذلك عبد الله بن ابي بن سلول ما استفاد، ليش؟ ما كان يراه رسول الله، كان يراه محمد بن عبد الله او يرى يقين يتيم ابو طالب ابو طالب. ربان، حتى بهيك مكان، مش بتعرف، وهذا اللي كان هذا صاحبي، هذا رفيقي، هذا كان يحكي عن شيخ، كان في زمانه في المغرب، في واحد من الصائحين عم بيفي شوف صاحب الوقت، يعني القوس، يعني القطن، أخبره قالوا في العراق، في بغداد، إجا هذا في بغداد من فقط قال لي هذاك ما ترجع عليه بايعه والى اخره، جاره ما عرفه شايفه عادي ما له زيادات يا سيدي، له تدرك في دور الارض في الارض، اما في البصر لا يدرك شيء ابدا البس الا بالبطيرة وعليها يد القبر، شلون واحد في البيت بيته الدنيا شتي وشافها وهذوليك في الطيارات في السيارات وعلى الجبيل وعلى البحر ما شافوها تبين رؤيتها البصيره تنعكس دل... على عين الحصار كانه بتشوفها بعين البصيرة. تشهد الموت كلها ساجده لله فمن شانها ساجده كل قد علم صلاته وتسبيحه فايزا هذا بيجتمع مع الله صلى الله عليه وسلم يا قطر يشلون جماعه يعطي يرى بعين البصيره لا بعين البصر ثم يوجد رجال غير دول بنك ونقالي وجدوا مجرد المتابعين جماعه قاعدين والا يخشن حكا في المجلس وبياخدون البلد اخرى ماشي شفتوها يبدو عليه البصيره لانه تجسد بدهم يشوفوا فرق بين الجسم والجسد، الجسد من تقف قدام المراية، هل هذا تجسد اسمه، ما هو الجسم زاد دخلنا عليه، هذا صرت اسمه تجسد، فإذا الواجب علينا أن نحقق ونجني بعين البصيرة، لأن يعني لكن الحق ما اعترف بالقرآن إلا بعين البصيرة، وبعين البصر الأمصار. ولكن تعمل قلوب اللي في الصدور هي عين البصيره ليش؟ لانه عين البصيره بتشوف الغيب بتشوف المعاني ما في عندها بعيد قريب. الف سنه و سنه كل شيء واحد لا. ما في عندها فوق وتحت كله شيء واحد اما البقر لا لا تشوف الا المحسوس الملموس حدا كان بعيد عنه ما تشوفه صار يوم يومين ما تشوفه وراء الحياة ما تشوفه لانه البنت مش بندى، أبو يا بناتي في هذا طموحي في في حياتكم، هذا الفعل، إنسان لك بناتي لا تصدقون، لا تلمون، لا تشعبي لا تغضبوا لا ولا النميمة، ولا الكذب، ولا ولا ولا ابدا عين تصير عشي بحجبها بالزنوب بالمخالفات. عين البقر مبادية حسياء بحجبها تحس الملفي. حط ايدك عينك ممشوب. بحجب ايدك. وراء الحياة ممشوب. انا بمعين التصيره بيشوف رجل. بيشوف جوادك ايش فيك. وعلى العرب رجاله. الله عارف. كفر مطلقا بعد روح المصيره لانه عين الايمان والايمان يدرك الغيب يؤمنون بالغيب يشهدون في عين الايمان تشهد الغيب. صلى الله عليه وسلم المؤمنين يرون الاشياء بنور الله. صلى الله عليه وسلم افتحوا كراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله مو بهالبصر لا يجي وحده او من بعيد وحده بتعدي او يعرف ايش يمشي بنور الايمان المؤمن الصادقه الصالحه التقيه بتدرس بنور الايمان انه فلان بيعها وما بيعها اجمالا وزم ما في احوال بدناش التفصيل فاذا الوجود قائم على عين البصيره على عين المعنى لانه العالم الدنيوي جزاء الله معنى هذا الكلام بحكي عن جزاء الروح وراح حكينا مره واحد كبير بالحكومه بدي اسمع كلام شديد انا قام آه راح كبير كثير خاف يبعث سلام يقولوا له سلموني على الشيخ ويوم سمعت الكلام من الشيخ حياتي معنويتي كبرت بدنا نحن جماعات منهم كلام اجى لنا الرجل وسط وانا ظنيته عام سايد. فمتاك اسمعت منه هذا حمد شير طريق ومشي. لانه كلام كان معه شديد. وإلا الوجر مصرور ومسرور وقال معنويته. من ذلك اليوم عمات الزالة. ليش? انا ما عم بحكي. عم بحكي كلام بذلك الله. ما عم بحكي. سأبدأ حاليا وعدم غالي. منو انا ومنه غالي. انا عبدالله انا عبدالله الله. عبدالله. ثلاثة ثلاثة عمير الله. هذا اذا الله عم الله وهذا ما أعطى العالم فما فينا واحد أعلى من واحد ولا بقدروا أقول فلان أحسن فلاس فهذه عائدة الحضائلية الله فضلنا بعضهم على بعض أما نحن يعني هذا لا يجوز أبدا أبدا أبدا فأنا متجمع بالغاية الحقيقة مبسوط بالأيام قلت من شعبان إلى شعبان وأجا الرجل وقال له اليوم عم تزداد